אנחנו יודעים את גודל תאוצת הגרביטציה בגובה של 400 קילומטר מעל פני כדור הארץ שבו יכולה להימצא תחנת החלל. בסרטון הזה אני רוצה לבחון באיזה מהירות קווית על התחנה לנוע כדי להישאר במסלול כדי לשמור על המסלול מעגלי מסביב לכדור הארץ. אנחנו יודעים ממה שלמדנו בתנועה מעגלית. שמה שהחזיק את התנועה המעגלית בהנחה של מהירות קווית קבועה הוא סוג כל של, תא, של תאוצה צנטריפטלית. במקרה הזה תאוצת צנטריפטליטי תאוצת הקובד. חישבנו את גודל התאוצה בגובה של 400 קילומטר. אנחנו גם יודעים שהגודל של תאוצת צנטריפטלית צריך להיות שווה צריך להיות שווה לגודל של מהירות הקווית חלקי R. כאשר R הוא רדיוס המסלול המעגלי. רדיוס המסלול השווה לרדיוס כדור הארץ ועוד הגובה. חישבתם את זה בסרטון הקודם, והוא 6,771 קילומטר. בואו נמצא את V על ידי שימוש במחשבון. מכפילים לשני הגפים ב-R ומחליפים צד. מקבלים V בריבוע שווה לגודל התאוצה כפול הרדיוס. גודל המהירות הקווית שווה לש... לשורש הריבועי של התאוצה כפול הרדיוס. בואו נבדש היחידות בסדר. זה מטרים לשנייה בריבוע כפול מטרים, מקבלים מטרים בריבוע לשנייה בריבוע. מוציאים את השורש ומקבלים מטרים לשנייה. אלה אכן היחידות המתאימות. בואו נוציא את המחשבון ונבצע את החישוב. הנה זה בא. אנחנו רוצים לחשב את השורש הריבועי של גודל תאוצת הגרביטציה בגובה זה, שאי 8.96 מטר לשנייה בריבוע, כפול הרדיוס של המסלול המעגלי, שהוא הרדיוס של כדור הארץ, 6,371 קילומטר, ועוד 400 קילומטר גובה במקרה הזה. כפי שעשינו בסירטון הקודם, מקבלים 6 נקודות כפול 10 בחזקת 6 מטרים. חשוב שאל כל יי耶 בเมตรים. התוצאה בเมตรים, לשנייה בריבוע, וזה בเมตรים. התוצאה هي ב-12 אולי 7,671 תחנה נישאר עם שלוש ספרות משמעותיות 7,670 מטרים לשנייה. אכתוב את זה. המהירות הדרושה על מסלול 7,670 מטרים לשנייה. בואו ננסה לתפוס את המשמעות. כל שנייה עוברת 7,000 מטר, או כל שנייה 7 קילומטר. נניח שזה כיוון התנועה. זאת מהירות מאוד מאוד גדולה. בואו נהפוך אותה לקילומטרים לשעה. לוקחים 7,670 מטר לשנייה. בשעה אחת יש 3,600 שניות. מכפילים את זה ומקבלים כמה מטרים עינה בשעה. אם רוצים את זה בקילומטרים, מחלקים ב-1000. בכל קילומטר יש אלף מטר, מטרים מצטמצמים, השניות מצטמצמות, ונשארנו עם קילומטר לשעה. בואו נעשה את זה. מכפילים את ב-3,600 ומחלקים אותה ב-1,000. או מכפילים ישר ב-3.6 ומקבלים בערך 27,600 קילומטר בשעה. זה באמת מהירות ענקית. אולי אתם שואלים את עצמכם, איך דבר כזה ענק יכול לשמור על מהירות כזאת? אפילו מטוס סילון שאינו מגיע למהירויות כאלה הוא זקוק כדי לשמור על מהירותו. איך התחנה הזאת מצליחה? ההבדל בין סילון לבין תחנת החלל הוא שמטוס סילון צריך לטוס באוויר. בעצם מנצל את האוויר לצורך יצירת כוח דחף. הוא יונק את האוויר ופולט אותו במהירות גדולה. אך עליו להתמודד עם התנגדות האוויר. אם היו מחבים את מנועי המטוס, היה חובט בו. וגורם לחיכוך שהיה מעט אותו. לעומת זאת, תחנת החלל או כל דבר אחר בחלל, בריק מושלם. לא 100% ריק מושלם, אך ריק מושלם. אין לצורך לה להתגבר על התנגדות האוויר מכיוון שהיא זניחה. אנחנו יודעים, מחוקי ניוטון, שגוף בתנועה ימשיך בתנועתו אם אין כוח הפועל עליו. ברגע שהתחנה מתחילה לנועה, אין אוויר שיעט אותה. היא תשמור על מהירותה. בעצם, ללולי הגרביטציה גורמת לתאוצצת ופטלית, התחנה הייתה ממשיכה בקו ישר לעולמים. זה מביא אותנו לנקודה מעניינת נוספת. אם התחנה נעה במהירות כל כך גדולה, יש לוודא שלא יחול שינוי משמעותי במהירות. אם התחנה מעטה, היא תתחיל לנוע בתנועת ספיראלה לכיוון כדור הארץ. אם התחנה תאיץ הרבה מעל המהירות הזאת, היא תתחיל לנוע בתנועה ספיראלית הבורחת מכדור הארץ. כל זה בגלל שהתאוצה הצינטרפיטלית אודות לגרביטציה לא תספיק כדי לשמור עליה במסלול מעגלי. היא חייבת לנוע כל הזמן במהירות קרובה לזאת.